Thank mm -hmm. you. જે પેલું છે તમારે દાખલીય કોણ હે ગુજરાત નું ભૂષણ બની દવાજે હતા જય કૃષ્ણ બારોટ જય કૃષ્ણ ઠાકર જય કૃષ્ણ ડવે એક કોણ હે હે સાહેબ ભાઈ ના ભાઈ આગળ ભાઈ આવો મે માઈક પર બજાર માંથી દોવાયો બી દે તરા કે કેના હોય ગાંધીજી યુવા કાળ દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકામાં કઈ કંપની તરફેવા ગયા હતા મિનિટ પૂરી થઈ ગયાની બને uh, जी एक साथ ना दरे के गंडिये, गंडिये जी ने था ना ना था। साथ साथ कोने के राष्ट्र पिता कहना पिता ગાંધીજીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં કઈ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી પચાસ ચારે ચાર રાઉન્ડ આપણે ત્રીજા ક્રમ પર આ પ્રમુખ આવે છે રહીલચા અને આજે આજના સત્્યનો વેદય જીરો